pe song gula bi aankhein jo teri dekhi chera bhi wow you say mashallah yeah mashallah yeah, mashallah yeah, mashallah mashallah <laughs> پہرا ہے ماشاء اللہ کچھ کو چھپایا ہے لکایا ہے یہ کمینہ yeah.